مرحبا بكم في حلقة جديدة في قناة ستار انشاء <تصفيق> الله الحلقة غادي نشرحو كتاب عن المال وكتعتبر من افضل الكتب لي كتهدر عن المال ومن اكثر الكتب مبيعا هاد الكتاب غادي يغير المفهوم ديالك عن المال تبدا تشوف المال بالطريقة اللي كيشوفو بها الاغنياء الى شفتي المال بالطريقة اللي كيشوفو بها الاغنياء كتفكر بحال الاغنياء تولي غني بحالو وانا متاكد ان هاد الكتاب غادي يغير المفهوم تاعك عن المال وغادي يبدل العقلية ديالك يلاه نبداو كاين من الهدف المقدمه ديال الكتاب روبيرت كويا ساكي كيبغي يوصل لنا واحد الفكره لانه الغنى فكر والفقر فكر تقدر يكون شي واحد عنده بزاف ديال الفلوس ولكن العقل ديالو فقير كاين شي واحد ما عندوش الفلوس ولكن العقل ديالو غني عاد كتشوف بزاف ديال الناس كيكون عندهم بزاف ديال الفلوس وورثينهم عند جدودهم ولا والديهم والوالدينهم ومورثينهم بالخاطر تخرتي ختمك ولا مثلا واحد تيكون شي قمر يشير الحك كبيره والبعد تيخسر ديك الحك علاش فكر فكر مشيو هو انك وكو عندك الفلوس عقلي غني دو عندك الفلوس كيفاش حاب داك الفلوس وكيفاش نمد داك الفلوس ونزيد داك الفلوس وتول من داك الفلوس تولد فلوس اخرى اذا ترى ماشي على الفلوس الا الطريقه ديال الفكر كلشي على الفكر في مقدمه ديال الكتاب راه كتب كويساكي يدير واحد مقارنه جميله جدا اللي هي العقل الفقير العقل الغني بان لك اسيدي قديم الزمان تولدت كان عندي ابوين أب الاول غني والاب الثاني فقير الاب الاولاني صاحب تاعي رفيع قاري مزيان ودكي ومستقر في حياته اما الاب الاخر راه مكملش الصف جيل الثامن زوجهم خدموا مزيان يعني كانوا جوج الابوين ناجحين في مجال ديالهم كلهم خدموا تابعو في حياتهم ووصلوا لشيء اللي كيبغيوهم كان عندهم دخل مرتفع، كان عندهم دخل عالي، بما أن الأول ولا كيعاني في حياته، والثاني ولا من أثر الأثرياء، بما أن واحد مات وخلى بزاف ديال الثروات، و الكنائس خلى بزاف بزاف ديال الفلوس، بما أن الثاني مات وخلى العائلة ديالو غارقة غير خلّ في الكريدي، كيخلصوا في الكريدي ديالو، واحد خلى ولادو ديون، واحد خلى ولادو خيرا كثيرا يتمتعوا، وبين كيتفقوا في واحد الحاجة اللي هي التعليم، كيقول لك التعليم. من الحوايج المهم الأول تشدد على التعليم الاكاديمي فقط والثاني تشدد على التعليم ديال الحياه شو غادي نقول لكم واش تاهم التعليم ديال الحياه مشكلة كتقول لك هو كاجب اللي كيعاود يقول لك الوقت اللي كنت أنا غير ديك البلاصه اللي كانت ساكن فيها كاملين كانوا متوسطين دخل يعني تقريبا بحال بحال ما كاينش بيناتهم شي فرق كبير واحد فيهم كتهمنا صحي وما عرفش واحد كان تيقول لك باللي حب المال هو مصدر الشر في الارض وبسبب الاغنياء واللي عندهم الاموال كاينين فقراء ومن اللي كدير ومن اللي كدير شوفوا أغنياء بواحد المنظور وبواحد النظره كما نقولوا لكن الاب الثاني كان تيقول لك نقص المال والفقر هو سبب الشر او الشر العربية. قال لك الا ما كاينش سيدي فقراء ما غاديش يكون صاريقات وما غاديش يكون قطي ما تكونش الجريمه في سفره كل انه الصح كل انه غلط اه ماشي وقال لك واحد فيهم بقيت تقول لك ما نقدرش ندير هكا ما نقدرش ندير لا فرصه فلانيه وما نقدرش نحقق هذه هي ما كيشوف هذاك الشيء بمنظور سلبي ولكن الاخر كان تيقول كيفاش كيفاش نقدر ندير هذه كان كيجي عند شي حاجه صعيبه ما يكونش ما نديرها تيقول كيفاش غاتقدر ندير ديك الحاجه شنو غادي نحتاج باش, باش نديرها بزاف د الحين كيضيع من الوقت ديالو باش يعرف كيفاش يدير لك الحاجه حتى الا ما على الاقل تيقول انا عارف كيفاش نقدر نديرها تخيل نتا وكيعلق روابط كلساك على هذا و تيقول كان وعد فيهم كيف كس كسبت لك قد ما كتعطيه الوقت فين يفكر الثاني كان كاع راسه ميساح واحد من هذه العبارتين تكفي كاع نتا بالفرق العجيبه اللي بيناتهم واحد اش كان تيقول ولد و تيقول ليه قرا مزيان باش تلقى شي شركة مزيانة تخدم فيها، و كان تقول لي خصك تقرا مزيان باش تلقى شي شركة مزيانة تشريها، الأول اش كان تقول عائلتي وولادي ولادي و الكراهي و الالتزامات هما اللي ديرين لي عائق يعني في كان تقول لي عائلتي و المصاريف لي عندو ولادي هما السبب اللي علاقا بلو خصني نولي داري، قالك باش نوكلهم و نصرف عليهم مزيان و عيشهم مزيان خصني نولي داري، التفكير فرق فرق كبير في التفكير قبل هو اللي كان تيقول ما كيجيش شي حاجه على قبل الفلوس تقول لي عندك العف في البلاصه الامنه بقى امن ولا اخو لاكزييل ما كاينش كيقول لي ما تخاطرش كنقول ليه تعلم كيفاش تدير المخاطر اداره المخاطر وهك هذه الاول كان تيقول لي المنزل ديالك اللي كتشبنيه ولا المنزل اللي كتشري ولا كتمتيالكو هو اكبر واهم استثمار عندك في الحياه ولكن الاخو كتيقول المنزل اللي عندك اللي كتمتيالكو نتايا كيتعجب اصلا السكن كيجيزه هو الالتزام مش هو اصلا اصلا ماشي حاجه كتدخلك فلوس هو كيقول لك منزل ماشي اصلا هو كيخرج منك فلوس انت كتخلص الصرف على داك المنزل حتى كتصرف على داك المنزل والله الا كنسماه التزام الاول كان تيقول انا عم لي ما غادي نكون جاري هو عارف انو فين تير هو ذا في الحلم تاع بانني غادي نولي جاري ولكن الثاني قبل ما يولي جاري كان يقول انا تيري الأثرياء مكيديروش هادشي، عارف راسو أنه تاريخ أو على الأقل هو في الطريق ديالو للتاريخ، كيمشي غير هدره، كان فيه، وكيقول روبيت كيوساكا سميه كتحكي ليا بزز بلي كاين فرق ما بين الفقر والإفلاس، الأبيغانيات كانت تيقول الإفلاس أمر مؤقت، تيزا، أما الفقر فهو أمر كيدوم مدى الحياة، يعني متخافش من الإفلاس. من الفقر. لا بزاف تفكير تفكير يا سلام. كيور روبيت كيوساكي، لاحظت أن الأب ديالي الفقير كان فقير بسبب التفكير ديالو، وبسبب السلوكيات ديالو، الطريقة اللي كيشوف بها المال، أما غني كان تفكير التفكير ديالو كي كيفكرو الأغنياء، وكان التعامل ديالو مع المال بحال الأغنياء، ويرى المال مثل ما يراها الأغنياء. يقول روبرت كيوساكي ضروري ما تطيح بالك واحد المقوله دائما ما كيردوها طبقة الفقيره طبقة المتوسطه يقول لك المال وسيله وليست غايه ويقول لك المال غير مهم اخر شيء نفكرو فيه هو المال المال وسخ الدنيا قول ليه هاد الكلام هذا بالصح بصح قول ليه لي كان الفلوس بصح بالنسبه لك غير مهم علاش كتمشي تخدم ثمانيه تسوايع كتنوض الصباح بكري باش كتمشي تجيب داك المال من اليوم حتى العمر 60 سنه علاش كتقا؟ اذا علاش؟ حيت المال مهم والهدره اللي كانت تقول ماشي بصح. أول حاجة اللي خصك في بالك هي كيف قال الله سبحانه وتعالى هو أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. مايمكنش عمرك كتجلس مع أثرياء كتلقاهم كيقولوا المال غير وسخ الدنيا وكذا وكذا وكذا. وهذا الشيء هو ما أثرياء؟ حيد من بالك الفكرة السيئة غير من المنظورات ديالك. فكر كإنسان غني، ولازم تشوف المال على أنه أمر طبيعي، ومن حقك تحصل عليه، ومن حقك أنك تكون ترى من حقك ومن حق ولادك أنك توريت لهم الثروة، ومن حقك ومن حق أبناء ديالك أنكم تعيشوا حياة كريمة. وفي أخيرا كينهي المقدمة ديال الكتاب لروبرت كيوساكي بهذه القصة الجميلة. طرحت ليه في هاواي فاش كان عمرو تسع سنين. في 1956 في جزيرة هاواي. كيقول لروبرت كيوساكي جيت عند الوالد ديالي وهو تيقرا الجورنان الصباح وجا عنده وقال لي بابا وباش تعلمني كيفاش نولي لباس عليك، كيفاش نولي تريف. شد انتباهو السؤال وقال لي علاش؟ علاش بغيتي تولي تيري؟ قالي شوف الصديق ديالي جيمي دايز مع الام ديالو راكبه على طوموبيل اخر موضع، واتجهو بديك السياره لبيت تاعهم اللي موجود في الشاطئ وقداو العطله ديالهم او نهايه الاسبوع ديالهم تما، لك وشاف فيا شويه ورجع كيقرا في الجورنال، وبغيت تكوني صافي قالك درهم، بقى واقف مسمر كيتسنى في الجواب بعد فتره حيد باه الجورنال بقى كيشوف فيك، يعني كان كيفكر، وقالي شوف اولدي الا إيه بغيتي تولي تيري خاصك تعرف كيفاش يحصل على الفلوس يعني قال لي باللغه العاميه اونيتشولان هاو تو يعني باللغه الانجليزيه في الانجليزيه كلمه ميك يعني يصنع ميك ماني يكسب المال والدري فهم ديك الميك الاولى يعني كيفاش تصنع المال قال لي كيفاش نقدر نصلنع المال قال لي خاصك صحته معقلك بابي اوسكش يعني طريقه غير مباشر قال لي سوق بلا ما تحرجني بلا ما تكثر معاك حتى ديكور نوبتك في النار ثاني من شان صديقتي لي مايك خليو جيميليمير باش مع ام بارد على الصديقه تاعو مايك الشراكه قال لي واش تقدر شويه واش بغيتي شوي تولي الشريك ديالي قال لي شريكك شريكك كيفاش قال لي الشريك ديالي في عملي لي سون على قالي واش بغيتيش تولي بحال جيني؟ عندهم دار و فلوس و كيت على الشاطئ قالي واش بغيتي تولي بحالك؟ قالي بطبيعة الحال بغيت نولي بحالنا و قالك فعلا بداو في العملية العصف الذهني و بداو كيفكرو كيفاش يصنعو المال و كيفكرو في جميع انواع الطرق كيفاش يصنعو المال حتى طاحوا على الفكرة صارو تسالمو صارو انهم يبداو في العملية ديال صنع المال و مشاو كيدقو على الجيران باش يقولو لهم عطونا بقايا ديال المعجون ديال بان ديالهم كان كيسوليهم تبغي ما بقاش يديروا بهم كل <تصفيق> يوم اسمحوا لينا هذا السر ماقدروش نقولوه لكم وقال لك صافي والو كيجمع طاقه ديال معجون الاسنان كيجمعوا ديك الخاوي ديال البيبسي وقال لك, لك حلوا مصنع في الكاراج ديال باه وباه ما يدخلوش يخرجوا من برا كان فخور بهم ولكن زعما اللي غادي يعيط ولا باه ولكن اليوم غادي يكون حفل تجين او الورقه مزوره هاد صناعه حيت المهم على البانك كيخلطوا داك الشيء المهم كيصنعواهم من المعادن باه بقى كيشوف اه راك يشوف فيهم ياك يعني كديروا قالوا ليهم ما تيقيم في راسهم آه بابا انا نعم كي نشوف في الطريق ديال الشارع قلت ليه انا كندير كيما قلت لي بالتفصيل اللي جبتي العمله الماضيه قال ليها خاصه معات الماء صافي وش ذكر را كيشوف فيها با بقى كيضحك قلت ليه علاش كضحكك بابا قال لي علاش كضحكك بابا قال لي هذا واللي كيتما تزوير هما هما تفاهموا ما كانش عارف اش تما التزوير عافا المهم قالك لك شرح لينا شنو هو التزوير و فهمو كيفاش هو التزوير عافا ويت نهار احلى من غير هادشي باللا بحال شي حاجه وقفات ليوم في الطرح فاجئ يقول بلي كان, بي كان بين عليهم كان بين الحزن كان بيني مقلقين كنحملو راس من ضربو الجامعه راه كيشمو بدايه في الخط عادك شي تزوير كيعاقب عليه القانون بلا جهوز شوويو يقول لهم واش تعلموا كيفاش تصنع الفلوس سيرو عند ابوك يا مايك الاب ديال مايك قالو سير عندو وغيوريكوم كيفاش تصنع الفلوس فاتو تبادو كي يشاف مايك قال كيف لي كيفاش قالي ابو مايك اه سياد ابو مايك هو كيعرف كيفاش يصنع اما ابو جيمي لا دم بعدا اللي عندهم دار على البحر، قال لي هذاك الشريك ديالهم هو اللي عطاتو السيارة بالراتب العالي، وعطاتو من ذاك المنزل حدا البحر، وقال لي ماشي غير با يوم من الأيام عاجل عم أجني غيولي من الناس المتوسطين ديال الحمل، الطبقة المتوسطة، وقال لي أما أبوك أمايك، قال لي باك ذكي ويعرف كيفاش يصنع من المال تا يوم من الأيام غادي يولي ثري، بصح باش مايك ولا ثري في المستقبل، وأب مايك هو الأب الغني اللي كان كيدار عليه. راو بيتكو يسافي قال لك مشى مايك عند باو قال لي بغيتك تعلمني كيفاش اغنيه كيف نصنعه من المال تا هو حدد مع بعيد نعرف ولاني غيجيو عندو غيتقابلوا نهار كان العرس و وصلنا الدار ديال مايك وهو كان المقر ديال الاجتماع اللي فيه مع اب مايك أبل غني. وقال لك طبعاً بدك ديك ليه كان بدك البيت خشبي ومترون مكانش بيت ليه وبراق. لكن كان عنده مكتب صغير و كان عنده موظفين. تقول وقت بس مايك كان عنده متجرين وديبو مستودع. ما مقل سوق كيتسناو كتسناه ودخلت واحد سيدات خلوه من غادي يدخل ويجيب تاع الخدامة. بيدخل بس مايك المكتب جاله ويجي ورايح على كرسي لهم واش مستعدين. تاكوي ديرو قراصون ديرو ليبي اه اه سيبي نقولك شاف فيي بهذاكا انا كنهضر بلسان روبوت كل صحه قال شاف فيي بهذاكا راه كيشوف فيي ويقول لي قال لي ولدي ماك انك بغيتي تعلم طريقة كيفاش تحقق من المال والثروه كيفاش تطلع من طاقه ها قال لك باش ماي كان هيبه وداك شاف فيي وقال اه زعما كيعي الله اه هذا صحيح قالي اوكي طيب اليوم غاديش يعلمكم الطريقه التقليديه كيف ما كيديروا محاضرات المحاضرات والجامعات والمدارس قال لكم نعلمكم بالطريقه العمليه تطبيقيه بلا ما نهضر معاكم بزاف، قال لي غادي نعلمكم في الوقت اللي كتخدموا عندي، واللي ما بغيتش يخدم عندي ما غادي يتعلم والو، قال لي هاد هو العرض تاعي، بغيتيش تقبلوا، قبلوا، بغيتيش تقبلوا شغلكم هذاك، صافي قال لي روبرتو سارك قال لي واش ممكن نسولك واحد السؤال ويقول لي لا، قال لي ما كاينش، السؤال هذا هو العرض، يا تقبل يا ترفض، قال لي إلا ما تعلمتيش أنك تأخذ القرار تاعك بالزربه، قال لي عمرك ما غادي تتعلم كيفاش تكون صربة من المال، حيتاش الفرص كتجي وكتمشي بالزربه. قالو ما مكانش عندك سب أنك تاخد القرار شائك بزربه غير_واضح تمشي عليك الفرصة تا كنت باغي كي شكون كيفاش تكسب المال قال لي هدي فرصة جاتك قال لي يا ستغلها يا خليها تمشي أو في غيرها وهيبة# هيبة الطريقة باش تهضر معاهم باش مغارية صافي هو قبله. اليوم مزايم وافرتو قال لهم هو معايا السيده مارجين مع غادي يضرافكم الخدمة يخدموا هذه دقه وغادي تعلمكم الطبيعه ديال العمل وقال لي ما يعطاكم ستين سنتيم مقابل كل سبت تخدموا عليه حتى للسويف الاخر قال له تبعت قال لي اه نهار السبت أه. أه. عندي كره نهار السبت باللك تغيرات ندبرت السوض ديالو وباين عليه باللي معصب ويقول لي دو العرض ياتقبل بيصير في حالات قال لي يتعلم ياتمشي تلعب قال لي صافي واخا واخا ما يطلعش فضل انه يتعلم على انه يمشي يلعب مع إنه ان صغير ما أعرفش من أنت كتير بلاصوب تفضل تتعلم ولا تلعب الأيام خدمه في المتجر بداو انهم في هم اي حاجه كيديروها، كيما كيشتك 30 سنه كيمشي يشري بثلاث مجلات ديال الاطفال، وكل مجلة ب كل سيمانة كيتسنى يجي مجلة أو يعني، كي فلوس، لك أربعة اسابيع، مايك قال لك اخر مرة شافوه هو النهار فاش المقابلة، قال لي اه شنو قال لي كل سبت ثلاثة باش مايك من ذاك النهار ما شفناش ما كنشوفوهش كاع، قال لي دابا انت كتقول لي بلي هو ما علمكم والو، قال لي اه، قال لي ما علمنا والو، تعصب يقول لي اوه لا هادشي ما كتسكتش عليه، قال لي هذا كيستغلكم وانتم دراري صغار، قال لي هادشي ما كتسكتش عليه، قال لي هو كيستغلكم انكم دراري صغار باش تخدموا عنده في المتجر، قال لي سير عنده قول لي كي غادي بحال الناس، قال لي هو ولدوغ تولي تخلصني مزيان، قش عطيني 30 سنت، 10 سنت كل ساعة، هي والو، قال لي صافي وبعد منه قال لي هذاك كلش ما عنده حتى داك استغلي عليا كضيع وقتكم باش نفكركم ابو رودس هذا اللي كيدوي دابا تيقول لي كذا وكذا وبالابفعير قلت صافي شحال درتي بالسلبيه صافي مشي عنهك مشي جانا ما قلت ليه صافي انا غادي نحبس قال لي تمشي نخدموا ثلاثه اسبوع ما تعلمنا والو كنت قلت لك نسيت ليه يا والو قال صافي انا غادي نحبس وقال باللي ما يمكن مصيب با قال لي يجي عندك راا به وي كل كاع هاد الهضره هادي حشومه عارفو ديجا يقولك اللي يجيو عندي ديريكت للمكتب وقال لي با بغي يقابلك نهار السبت راه كي قالك باش فيه وعيني طاحت قالك سيدي مشاو عندو المكتب وبقاو كيتسناو فيه بقى كيهضر في التليفون الساعه الساعه هو كيهضر في التليفون كيتسناو صافي تصوهم قال لك بالبروده منزل المكالمه حل اللمب قال له دابا تخربط راه راسك لقيتك تركز معايا في هاد الحوار حاجه الحوار هو اهم الحوارات اللي كاينين في, في الكتاب. قال لك قال سبعاله كباش مايك كيتفتح في الكرسي ديالو قال ليه روبرت قال ليه سمعت بلي نتا باغي يا علاوة بغيتي الفلوس يا اما غتحبس مع الاخر قال لك مع هو كان صغير وباقي ما عارفش يقول لك الله كان هيبت غاسك نفاس على بوقه بدكيب كالي عرفني نتي بصحه قال لي انا عم گلي انتي خربتي وبعد تعقدتيني غنعلمك ومعلمتينا والو بقيت خدمو عندك انا هي بقا قدام قدام كيخلصنا مزيان هدا وما وقع كيشكي عليه قال لي انت وعدتيني انك تعلمني وبقاي شي 4 اسابيع قال لي ها وحنا معاك وبقى نتعلمنا والو ما كنشوفو والو قبلك ليه انا قبل خليت كره القدم وجيت كنتعلم معك بالك بقى كيشوف فيك بقى كيطالع فيك بحالكو ويقول ليه مزيان قال لي مشيت شي واحد خايب بعدا قال لي في من شهر وليت بحال اغلب الموظفين اللي كيخدموا عندي قال لك روبيت قال لك بقاش نشوفهم ما فهمتوش انا شنو بغادي يقول قال لي قال لي انت ما كتعلمنيش ويشوف في بهكا بروده ويقول لي لا بالعكس انا كنعلمك قلت له انت كيفاش كتعلمني قال لي انت عندك اربعة اسابيع دابا انا خدام معاك قال لي ما شفتكش انا كاع ويقول لي عطيني بروده قال لي بالعكس انا كنعلمك يقول لي انت ما كتعلمنيش قال لي انت خليني كتخليني نخدم مقابله الفوتيات الايجابيه السنت هذه كشفاني اليوم ما كيوال ويطلع في عاوتاني ويقول لي اه دابا وليت اغلب الناس قال لي تمشي كتباع لهم دابا قال لي وليتي بحالهم كاع اغلبيه الناس اللي كيخدموا كي عندي في المتجر اللي هما يا هو جر عليهم يا هما استقال قال لك ويقاطع عليا النقاش ويقول لي انت علاش ما ويشوف في عاوتاني بالبرود ويقول لي شكون قال لي انا كنعلمك انا كنعلمك قال لي بالله عليك كيفاش كتعلمني اصلا انا مكنشوفكش انا كنجي وكنخدمو بهاد السنتيات هادي مكنشوفكش انا نهائيا كيفاش كيعلمني قال لي اه بغيتي نتعلمك الطريقه اللي كنعلمك بها في المدرسه يعني عندك نبقى نعطيك في الهضره في الهضره هادي هي الطريقه اللي بغيتي قال لي ولكن هادي مش هي الطريقه ديالي في التعلم قال لي هادي اللي كنعلمك بهاد هي الطريقه ديالي في التعلم اللي لي انا غنعلمك كيفاش غتعلمك الحياه بالضبط وقال لي والحياه غادي تعلمك بلا ما غادي تهضر معاك نهائيا قال لي دابا انك غنعلمك دروس الحياه الدروس الحياه اللي تعلمتيها غادي تنجح في حياتك ملي يا يزاكي كيفاش نوض الدرس اللي علمتيني اياه وانا انا كنجي عندك انا كنجي كل سبت كنا ناخذ داك السين تاعك شنو الدرس اللي تعلمت معك قال لي عرفت انك هو انك بخيل وكتستخسر فلوس الموظفين ديالك قال لك شابيه الأفغاني الغني بقى كيضحك ويقول لي غير النظرة ديالو، قال ليه ما تبقاش تحط اللوم عليا، وقال لك, لك من تواجه مشكلة ما تبقاش تحط اللوم على الناس، قال لك عرف كيفاش تسافر من ديك المشكلة وكيفاش تحلها، ويقول ليه ما فهمتكش، صافي ويقول لك بدا الصبر تاعو كيف الدكتور تاع الصبر، صافي بدا كيقصاح معاه بالغني، قال ليه خويا أنا ما تلومنيش على المشاكل ديالو، قال لي أوكي بغيتي تبقى تفكر بهكا بقى تفكر بهكا ولكن ما غادي تتعلم والو، قال لي نقولو أنا هو المشكلة، شنو هما الخيارات اللي عندك؟ سوم خياراتي عندك اللي واش تقدر تبدلني قال لي الخيارات هو انك تزيد ليا في الخلصة ولا غادي نستقل قال لي بالضبط دابا نتي عايري شي بحال نص ديال الناس يشك الشاك من الخلصة ديالهم تقول لك يا زيدني في الفلوس يا خرج في حياتي كيعتقدوا ان الوظائف الاخرين غادي يمشيوا ليها هادشي حل لهم المشكل قال لك وخا يلقاو خدمة براتب عالي قال لك من بعد سنين غادي عاوتاني غادي يستقلو على في راسك الناس كيديروا بحال هكا ديال الناس بحال هكا ديالهم الناس لي اش قال لي واش خدام معاك بديك الراتب 30 ويقول لي الناس كيكون كي اللي قولك روبيت ساكيت تلف او جيب النص نمش اذن اذنش شنو ندير انا تلف نقول له باش شنو الحلم ويجي عنده ويضرب ليه على راسه ويقول ليه اللي لي بغى يحل المشكله اللي داخل في راسك عقلك نقول ليه الدرس اللي علمتك في هذه الفتره ديال شهر ديتا هو ان الراتب والوظيفه يجيبوش لك السراء نهائيا. نقول يعني. ليه شنو الشعور تاعك انك جيتك طق عليه جوج مرات المره الاولى انك جيت عندي بغيت نخدمك المرة التانية هو انك جيتي عندي و نزيدك في الصالح دابا و قالي كان الشعور فظيع كلم يكره معملش راسو و قالي الدرس اللي بغيت نزيدك دابا قالي هو انك الى اختاريتي انك تكون موظف حياتك كاملة هدشي لي غادي يطرا بصح من دابا حتى وصل عمرك خمسة و او ستين عام حتى التقاعد قالي غاتبقى حياتك كاملة انك تابع خدمة و لا تابع خصة قول ليه ميمكنش الوظيفه ديالك الدخل ديالك كبير عمرك ما غادي تصنع من لا شعره قول انت كتشوفهم قول ليه بزاف الناس عندهم مداخيل عاليه وعندهم وعندهم قول ليه ولكن ما صامعهاش الجع قول ليه وعندهم ديون عندهم قروض وخد الدخل ديالهم هادي وقول ليه اترى محسوبين يعني قلال وقول ليه دابا انت عمرك 9 سنين وكتكتشف شي ان الطريق هذا مؤلم قول ليه دابا انت عمرك 9 سنين ودقتي المراره ديال الوظيفه لقيت الناس بقاو 55 عام ومكذوقه المرار قال لي هذا هو درس من دروس الحياه اللي بغيتك تتعلم وانت عمرك 9 سنين قال لي احس إنك تكبر كتكبر وتكتشف من بعد يمكن انك ما تكتشفه نهائيا قال لك الاثرياء لا يعملون من اجل المال ما كيمشيوش يخدموا على قبل الفلوس لا لا لا قال لك الاثرياء المال كيخدم على قبل المال, المال يعمل من اجله هما را جالسين والفلوس راه خدامه فلوس كتعرق وكتجيب فلوس اخرى وهذا هو اول درس غادي نعلمك فعلا لان يعني داكشي اللي داز كاع مقبله عرفت كشي بدايتي غا نمشي ندخلو ديال بصح قال لي دابا اش كاين؟ قال لي واش علمتك ولا ما علمتكش؟ اه, علم آه شنو؟ عندك انك تزيد تعلم ولا لا؟ قال اه عندي نتعلم صافي مقلي من الباب في المنظر او 30 سنت يخدم قال لي صافي وش موافق؟ مقلي. موافق هو عيط على ولدو ما قال ليه ولدي واش نتا موافق قال ليه طبيعي الحقيقه انا موافق صافي على سير يلا كانت المقابله قال لك تبرفرازو قال لك في الاول كتجي انا باغي زياده في, في الخلصه ولا انني نخلي المتجر ودابا خارج من عنده وغانرجع عن نخدم بلا فلوس بلا والو بهذا الشيء كتسالي المقدمه العظيمه ديال الكتاب في الفيديو الجاي غادي نتعلمو درس من الدروس الستة لي علمها الأب الغني روبيت كويوساكي واللبس بابا بسبابها من أغنى الأغنية لا تنساش أنك تشارك الفيديو مع الأصدقاء ديالك باش تا هما يستافدو إلى اللقاء أصدقاء